Καλώ ήρθατε στο Εθνικό Μητρό Διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου. Σε αυτή τη σύντομη περιήγηση θα σα δείξουμε ορισμένε από τι δυνατότητε και τη χρησιμότητα του Μητρώου για του πολίτε και τι επιχειρήσει. Στην αρχική σελίδα βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση και τον σκοπό του Μητρώου, τι διαδικασίε που αφορούν Ευρωπαίου πολίτε και τι διαδικασίε οργανωμένε με βάση γεγονότα ζωή, τι ομάδε που αφορούν ή με βάση το είδο του ή το τελικό αποτέλεσμα περιηγηθείτε στις κατηγορίες διαδικασιών και εντοπίστε αυτή που σας ενδιαφέρει. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε ψάχνοντας μέσα από ένα γεγονό ζωής, όπως είναι η οικογένεια. Εντοπίζοντα τη διαδικασία που σα ενδιαφέρει μπορείτε να δείτε με μία ματιά τι βασικέ πληροφορίε για αυτή, ενώ πιο κάτω στη σελίδα παρέχονται οι αναλυτικέ πληροφορίε, οι πληροφορίε αυτέ περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τι προποθέσει που πρέπει να ισχύουν, τα παράβολα που πρέπει να πληρωθούν, την νομοθεσία και άλλα. Στο Εθνικό Μητρό Διαδικασιών, όλα τα βήματα τη διαδικασία αποτυπώνονται και σε γράφημα. Μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε ειδοποίησει για μια διαδικασία που σα ενδιαφέρει. Αξιοποιήστε το μηχανισμό αναζήτηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, ηλεκτρολογώντα ολόκληρο τον τίτλο τη διαδικασία ή μέρο αυτή, προκειμένου να την εντοπίσετε στα αποτελέσματα τη αναζήτηση. Ζητήστε να λαμβάνετε ενημερώσει ώστε να παρακολουθείτε τι μελλοντικέ αλλαγέ στη διαδικασία. Εάν δεν έχετε ήδη συνδεθεί, θα σα ζητηθεί να εισέλθετε στο Μητρώο με χρήση κωδικών Μόλις συνδεθείτε, εμφανίζεται η καρτέλα με τα στοιχεία σας όπως αυτά έχουν αντληθεί από το Εθνικό Μητρό επικοινωνία, καθώς και η λίστα με τις διαδικασίες που παρακολουθείτε, την οποία μπορείτε να τροποποιείτε όποτε θέλετε. Εάν έχετε τοπίσει κάποιο φάρμα στην καταγραφή μια διαδικασία ή κάποια απόκληση στον τρόπο που αυτή εκτελείται, υποβάλλετε την παρατήρησή σα και θα ειδοποιηθεί άμεσα και αυτόματα ο αρμόδιο υπάλληλο. Σε περίπτωση αλλαγή τη νομοθεσία όπου τροποποιείται μια διαδικασία, ειδικά εκπαιδευμένο δημόσιο υπάλληλο που έχει το ρόλο του συντάκτη θα εισέλθει στο σύστημα, θα αναζητήσει την υποεπικαιροποίηση διαδικασία και θα την επεξεργαστεί. Αλλάζοντα τη διαδικασία σε κατάσταση μεταβολή και αποθηκεύοντα φαίνεται άμεσα σε όλου του πολίτε ότι η διαδικασία πρόκειται να άλλαξει. Μόλις ολοκληρωθούν οι αλλαγέ και επαναδημοσιευτεί η διαδικασία, όλοι όσοι την παρακολουθούν, είτε είναι πολίτες, είτε είναι οι δημοσιοί υπάλληλοι που εκτελούν τη διαδικασία, όπως οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, λαμβάνουν αυτόματα email που τους ειδοποιεί για την αλλαγή. Το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο και για τα στελέχη τη δημόσια διοίκησης. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα ταμπλό ελέγχου, επιτρέπει τη συνολική παρακολούθηση τη καταγραφή και τη πληρότητα των διαδικασιών, αλλά και του ενδιαφέροντο των πολιτών. Τα διαδραστικά ταμπλό του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών επιτρέπουν να εστιάσουμε σε καθορισμένε παραμέτρου και να επιλέξουμε συγκεκριμένου φορεί, όπω για παράδειγμα υπουργεία ή συγκεκριμένε κατηγορίε διαδικασιών, όπω αυτέ που αφορούν υπηρεσίε που εξυπηρετούν τα ΚΕΠ. Το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών δεν είναι απλώς μια σελίδα πληροφόρηση, Είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς για όλες τις διαδικασίες του δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα μοίραζεται σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που συγκεντρώνει με άλλες πλατφόρμες που αναπτύσσονται. Μία τέτοια πλατφόρμα είναι η νέα πύλη EUGO και μελλοντικά το ECEP που θα αρκούν δεδομένα από το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών. Εθνικό Μητρό Διαδικασιών. Για πρώτη φορά το κράτος καταγράφει και πρωτοιποποιεί όλες τις δικητικές διαδικασίες του. Υπουργείο ψηφιακή Διακυβέρνησης. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας.